На урочистостях із нагоди випуску слухачі академії продемонстрували рівень фізичної підготовки і спеціальні навички та отримали грамоти громадської організації Молодіжна поліцейська академія. Ми е, сьогодні випускаємо п'ять е, областей з ГуНП п'яти областей. От, цей Кіровоградська, це Запорізька, цей Дніпропетровська. Нас того ну все це мало. Ну в раз ми випускали е, 17 областей. Їх направили сюди з ГУНП. От. Ну рахують що в нас найкраща академія з навчання, тому що у нас дуже багато практичних навичок ми даємо. Тому дуже з бажанням сюди їдуть. І дуже, як кажуть, в народі молва ходить добре. Керівник академії поліції каже, до них почали йти більше дівчат. Якщо торік їх було у середньому 30% від загальної кількості слухачів, то цьогоріч в одній із навчальних груп 50 на 50. Ну, «Мені зараз 34, я, мабуть, років 14 точно». «Конвою служитиму. Я, напевно, років 14 до цього йшла. Отримала юридичну освіту, потім вирішила, що вже час вступати до поліції. Спершу доволі складно було навчатися. І оскільки я стала журналістом групи, то було вдвічі складніше. Та, мабуть, в 30 разів складніше. Подумаєш не лише за себе, а ще за 30 товаришів, які поруч. У кожного якісь проблеми, і от йдеш, намагаєшся якось зарадити. Тім я рада, що ми тридцятеро зайшли сюди. Тридцятеро вийшли. Трудними очень трудними, але інтересне було. Важко було дуже важко, але цікаво було. Жодного разу не пошкодував, що сюди потрапив. Цікаво найбільше вогнева підготовка і складнощі теж у ній. Ганяли нас, але мрія була така. Це четвертий раз, як я намагаюся сюди потрапити. З четвертого разу зарахували сюди. Поліцейським водієм буду у складі слідчо-оперативної групи. Гірман Дубінін, новини на. На Суспільному – Запоріжжя.